أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سال عليه على هده إلى يوم الدين الحمد لله المنفرد بالإعدام والإيجاد والمنزه عن شواهب النقص والأضداد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 المبلغ كلما امر بتبليغه من رب العالمين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه جوهر المعارف وازهار رياض الفصاحه والعوارف اما بعد فما زين بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع المنظومه المنيفه الشهيره المسماه بجوهره التوحيد للامام الحجة سيد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن الملقب ببرهان الدين إبراهيم اللقاني المالكي الأشعري رحمة الله عليه ورضي عنه المتوفى سنة إحدى وأربعين بعد الألف من هجرة سيدنا وملانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنا قد وصلنا في المجلس الماضي إلى البيت الخامس والستين عند قول سيد إبراهيم اللقاني رضي الله عنه ونفعنا عن الله به وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق في هذا البيت شرع المصنف الناظم رحمه الله يتحدث عن مراتب المخلوقات ومراتب الخلق قال وأفضل أفضل الخلق على الإطلاق قوله على الإطلاق أي مهما كان هذا الخلق جنا كان أو إنسا أو ملكا قوله كذلك على الإطلاق أي سواء في الدنيا أفي الآخرة، وقوله على الإطلاق كذلك أي في جميع الصفات والخلال والخصال، وأفضل الخلق على الإطلاق جناً وإنساً وملكاً، وأفضل الخلق على الإطلاق في الدنيا والآخرة، وأفضل الخلق على الإطلاق. بجميع الخلال والصفات والخصال نبينا يشير إلى سيدنا مولانا وقرة أعيننا سيد البرية سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم نبينا وهذا التفضيل بإجماع المسلمين بل حتى المعتزلة يذهبون إلى هذا. وشد بعضهم أي بعض المعتزلة وخرق الإجماع وزعم أن جبريل عليه السلام أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا عبرة بما زعمه قوله مردود. أفضل الخلق في المسلمين وسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق على الإطلاق نبينا نبينا أي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكما جاء في التفضيل كذلك في الأمكنة بين مكة والمدينة العلماء عليهم رحمه الله تبارك وتعالى يقولون: إلا ما ضم أعضاءه عليه الصلاة والسلام فإنه أفضل مطلقا. الخلاف الجاري بين أصحابنا المالكية ومن الجمهور في تفضيل مكة والمدينة. أصحابنا المالكية يفضلون وإمامنا مالك وأهل المدينة يفضلون المدينة المنورة على مكة. بأدلة قد فصلنا فيها في مواطنها في الفقه الإسلامي. والجمهور يفضلون مكه يستدلون بمضاعفه الاجر فيها ب 100000 ومدينه ب 1000 وقد رد رد اصحابنا هذا الامر لكن الذي يهمنا ان المساله ليس مساله فقهيه الا ما ضم اعضاءه عليه الصلاه والسلام فقالوا فهو افضل مطلقا حتى من الكعبه وضم المكان الذي ضم جسده الشريف صلى الله عليه واله وسلم فهو افضل من الكعبه وافضل من العرش وافضل من اللوح وقد نص على هذا كثير من العلماء كأبي البركات الدردير والدسوقي وأصحابنا وصاحب دور المختار من الأحنام من الحنفيه ونص على ذلك من الشافعيه وغيرهم فما ضم اعضاءه الشريفه صلى الله عليه وآله وسلم فهو افضل بقاع الارض بالاجماع بل هو افضل من المسجد الحرام وقد نقل القاضي عياض اليحصبي السبطي المغربي رحمه الله عليه المالكي في كتابه الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نقل الاجماع على تفضيله على الكعبه قال وافضل الخلق على الاطلاق نبينا فميل عن الشقاق أي بعد أن عرفت ما ما تقدم من فضله صلى الله عليه وآله وسلم ميل أي اعدل عن المنازعة في ذلك إذ في المنازعة في ذلك خرق والعياذ بالله للإجماع ثم قال في البيت السادس والستين "والأنبياء يلونه في الفضلِ، وبعدهم مليئك ملائكة ذي الفضلِ". هذه وردت بروايتين، رواية الأولى: "والأنبياء يلونه في الفضلِ، وبعدهم ملائكة مسكين اله ذي الفضلِ". هناك رواية أخرى وَالْأَنْبِيَاءَ يَلُونَهُ فِي الْفَضْلِ وَبَعْدَهُمْ مَلَائِكَةٌ ذِي فَضْلِ وَالْأَنْبِيَاءَ يَلُونَهُ فِي الْفَضْلِ أي إن مرتبة الأنبياء في الفضل بعد, مرتبة صلوات الله بعد مرتبته صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء يأتون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرسلون ياتون بعد مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل الخلق على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم من عن الشقاق. أي إن مرتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الفضل في المرتبة في المقام بعد مرتبته صلى الله عليه وآله وسلم. فأفضل الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ياتي بعده بقيه اولي العزم من الرسل سيدنا موسى وعيسى ها ها وابراهيم ثم ياتي بعده باقي الانبياء غير الرسل وبعدهم ملائكه ذي الفضل وبعدهم ملائكه ذي فضل اي أيوة والملائكه يأتون بعد الأنبياء في الفضل. والملائكة جمع ملك. وهم أجسام نورانية. قادرة على التشكل والتمثل والتصور بأي صورة أرادوا. لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. لا, لا لا لا يقال فيهم ذكور أو إناث. وربنا سبحانه وتعالى خلقهم وجبلهم وطبعهم على الطاعة فهم مجبولون على الطاعة عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون ولا يتناسلون ولا يتناكحون ولا يتزاوجون وربنا سبحانه وتعالى أعطى خلق فيهم قدرة خارقة واهل العلم يقولون من وصفهم بالانوثه فقد كفر لانه كذب القران بهذا والعياذ بالله من وصفهم من وصف بالملائكه عليهم السلام بانهم اناثا فهذا كافر واضح لماذا التعليل؟ لان هذا منكر للقرآن ومنكر الشيء في القران ولو حرفا كافر والعياذ بالله ومن وصفهم بالذكورة فقد فسق لعدم ورود ذلك في القرآن، ولكن لا يسمون لا وذكورهم لا, لا يوصفون لا بانثى ولا ذكورا. من وصفهم بالذكورة هذا قاج عن الطاعة. فاسق والعياذ بالله، يفجر بهذا القول. ومن وصفهم بالأنوثة يكفر بهذا القول، لأنه بهذا القول يكذب القرآن المتواتر. ثم قال في البيت السابع والستين: هذا وقوم فصلوا اذ فضلوا وبعض كل بعضه قد يفضل هذا هنا يشير طالب العلم يقول افهم ايها طالب العلم افهم ايها الطالب افهم يا طالب العلم هذا الذي ذكرته في البيت السادس والستين هي طريقه جمهور الاشاعره من تفضيل الانبياء على الملائكه وتفضيل الملائكه على بقيه البشر الساده الاشاعره لم يفصلوا قالوا النبي عليه الصلاه والسلام ثم بعده في في في الافضليه ياتي الانبياء ثم بعدهم ياتي الملائكه ثم بعدهم ياتي عوام البشر هكذا قالوا قالوا هذا وهذه طريقة جمهور السادة الأشاعرة وإنما هنا قدمها الناظم سيدي إبراهيم اللقاني لأن منظومته رضي الله عنه وأرضاه على مذهب السادة الأشاعرة قال وهذا وقوم هنا يشير إلى السادة الماتوريدي الذين قالوا بالتفصيل وقوم فصلوا إذ فضلوا وهنا كثير من العلماء يقولون أن طريقة التفصيل هي الراجحة في هذا نعم قال وقوموا أنهم السادة تريدية. فصلوا إذ فضلوا فقالوا إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من رؤساء الملائكة يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي الانبياء هم افضل من رؤساء الملائكه والمقصود برؤساء الملائكه سيدنا جبريل عليه السلام وسيدنا ميكائيل عليه السلام وسيدنا اسرافيل عليه السلام وسيدنا ملك الموت الذي ورد في بعض اسرائيل انه يسمى عزرائيل فافضل الانبياء افضل من رؤساء الملائكه ورؤساء الملائكه أفضل من عوام البشر. هنا ننبه لما قالوا عوام البشر قالوا الصالحون من البشر. ليس عوام يعني الصالحون مقربون من من من البشر. لا يدخل فيهم الفساق طبعا. وعوام البشر المذكورون أفضل من عوام الملائكة. وهذه الطريقة طريقة التفصيل هي التي رجحها كثير من أهل العلم وكثير من شراح الجوهرة. وهذا وقوم هذا الذي ذكرته في البيت الماضي هذه طريقه جمهور الساده الاشاعره. وقوم فصلوا يشير الى كما قلنا طريقه الساده الماتريديه في التفصيل قالوا النبي صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم افضل ثم ياتي بعده الانبياء ثم بعده ياتي صلاتين رؤساء الملائكه جبريل وإسرافيل و بكاله وملك الموت يسمى في الإسرائيل بالازرائيل ثم بعده ياتي عوام البشر ثم ياتي بعدهم بعده بعد عوام الملائكه وبعض وبعض كل بعض بعضه قد يفضل بعض كل من الملائكه والانبياء بعضهم قد يفضل اي بعض الانبياء افضل من بعض من الملائكه الملائكه يفضل بعضهم عن بعض والأنبياء كذلك يفضل بعضهم عن عن بعض قال تعالى في سورة البقرة الآية 53 بعد المئتين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض والملائكة كذلك بعضهم أفضل من من بعض وما آه أحسن قول الإمام العلامة الصاوي المالكي رحمة الله عليه، الإمام العلامة الصاوي المالكي الأشعري المصري رضي الله عنه لما قال: وتحقيق الطريقة، قول المحققين في هذا التفصيل أن نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح عليهم السلام ثم بقيه الرسل ثم الانبياء غير الرسل وهم تفاضلون فيما بينهم لكن لا يعلم تفضيلهم الا الله لا يعلم تفضيلهم الا الله ثم جبريل عليه السلام ثم اسرافيل عليه السلام ثم ميكائيل عليه السلام ثم ملك الموت يسمى كما قلنا في بعض الإسرائيليات بعزرائيل ثم عامة البشر سوى الفساق ثم عامة الملائكة أعيد هذا الترتيب الذي حققه الإمام الصاوي رحمه الله عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق ثم بعده سيدنا إبراهيم عليه السلام ثم سيدنا موسى عليه السلام ثم سيدنا عيسى عليه السلام ثم سيدنا نوح عليه السلام ثم بقية الرسل ثم بعدهم الأنبياء غير الرسل وقلنا هؤلاء الأنبياء متفاضلون فيما بينهم لكن لا يعلم تفضيلهم إلا الله سبحانه وتعالى ثم بعد الأنبياء يأتي سلاطين الملائكة ورؤساء الملائكة هو سيدنا جبريل ثم بعدهم إسرافيل ثم مكائل ثم عزرائيل مالك الموت ثم عامة البشر سوى الفساق ثم عامة الملائكة وعلى كل حال هذه المساله ليست من المسائل القطعيه مساله التفاضل آه ليس من من بين الانبياء ليست قطعيه كذلك بين الصحابه ليست قطعيه فهي من المسائل الظنيه اا آه بعض بعض بعض اهل العلم قال ليس في المساله دليل قاطع فالاحسن عدم الخوض فيها وتفويض علمها الى الله جل جلاله نعم نريد أن نزيل إشكال قد يقع لبعض طلبه العلم عندما يقرؤون الحديث الصحيح المتفق عليه الذي أخرجه الشيخان الإمام أبو عبد الله سيدي محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه وسيدي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه كذلك قوله عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس بن متى. ما ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس بن متى. ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ينهى الصحابه وينهى المسلمين ان يقولوا ان سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم خير من سيدنا يونس بن متى النبي. نبي نينوى والموجود قبره الان في نينوى في العراق هذا شرح الحديث ذكروا وشرحوا هذا الحديث قالوا المقصود بالنهي هنا ما ينبغي اي هو النهي عن التفضيلي الذي يؤدي الى تنقيص بعضهم نعم انتبهوا يعني هنا هذا الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى معناه هو نهي عن التفضيل الذي يؤدي إلى أن ينتقص من بعض الأنبياء أن ينتقص من سيدنا يونس بن متاع أو ينتقص من سيدنا زكريا أو ينتقص من سيدنا يوسف أو ينتقص من سيدنا يحيى عليه السلام والانتقاص في حق الأنبياء والعياذ بالله كفر هذا الرد الأول الذي رد به بعض أهل العلم وقال بعض الشراح أن قوله عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متاه ذاك من باب تعليم الأدب في حق الأنبياء هذا من باب تعليم الأدب النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نتأدب مع الأنبياء أي هذا فيه نوع من اساءة الادب، اللهم إيه باب التعليم. نعم، لا تذكر فلان مفضول، لا، قل النبي افضل على الاطلاق، لا، لكن لا تقول هو افضل من كذا، فيما فيه من ايحاء واشارة إلى الانتقاص المفضول، نعم. والرد الثالث الذي رد به بعض أهل العلم على هذا الحديث في شرحه، قالوا أنه نهيٌ قبل علمه انه افضه الخلق اي كانهم يقولون ان هذا الحديث منسوخ. ان هذا الحديث منسوخ. لذلك حتى في مساله قوله عليه الصلاه والسلام يا فاطمه بنت محمد اعملي ما شئت فاني لا اغني عنك من الله شيئا، هذا الحديث صحيح. قال منسوخ. بقوله صلى الله عليه وسلم: كل نسب آه مقطوع إلا نسبي قالوا منسوخ بهذا الحديث فقالوا أن هذا الحديث منسوخ لأنها ورد وتقدما قبل أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أفضل الخلق فلما علم صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أفضل الخلق كما قال في حديث آخر يرويه الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه أنا سيد ولد آدم أنا سيد ولد آدم ولا فخر والرد الرابع الذي يرد به بعض أهل العلم قالوا قوله عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى قال هذا كان من باب التواضع منه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا وجيه جدا هذا التوجيه الرابع وجيه جدا قال قاله عليه الصلاة والسلام من باب التواضع والأدب مع إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ثم قال في البيت السابع الثامن والستين بالمعجزات أيد تكرما وعصبة البارين كل حتما بالمعجزات أعجاز يعجز أعجاز يعجز فهو معجز اسم فاعل جمع معجزة معجزة معجز معجزة مؤنث في اللغة مأخوذ من العجز وهو ضد القدرة أما في الاصطلاح استنح علماء الكلام وعلماء التوحيد وعلماء اصول الدين وعلماء الاعتقاد قالوا هو الامر الخارق للعاده داع الى الخير والسعاده مقرون بدعوى النبوه او الرساله قصد بها اظهار صدق من ادعى انه رسول من الله موافق للدعوى سالم من المعارض والا تكون مكذبه قوله امر هو الامر يشمل القران الكريم كالقران والمعجزات اعظم معجزات القران كذلك المعجزات الفعليه والحسيه ظهرت على يديه صلى الله عليه وسلم ورد في كثير من كتب السنه كنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه السلام من علي المعجزات عصى موسى التي تحولت إلى حية وهكذا قوله خارق للعادة أي ما كان على خلاف ما درج عليه الناس خلاف ما اعتاده الناس مقرونا قوله قالونا في التعريف بقرون بيدعو النبوة والرسالة خرجت الخوارق الأخرى لأن الخوارق كما تعلمون هي ستة تخرق الإرهاص من الخوارق وهو الأمر الخارق للعادة على يد النبي قبل ادعائها معجزات يؤيد بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث كالغمامه التي كانت تتبعه عليه الصلاة والسلام وكتسليم عليه الحجر كل حجر وشجر يقول سلام عليك يا نبي الله سلام عليك يا رسول الله هذه من إرهاصات الكرامة التي يظهرها الله عز وجل وهو الأمر الخارق العادة أيضا لكن يظهر على يدي عبدين عبدين ظاهر الصلاح على أيدي الأولياء كما يقول في, كم سيقول في بيت آخر وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه فهنا يتحدث عن المعجزات لأن الباب الكتاب هنا في باب النبوات وهناك كذلك من الخوارق الاستدراج وما يظهر على يد الفساق آه على طبق مراده كما سيكون الدجال في آخر الزمان نعوذ بالله من فتنته نعوذ بالله من فتنة فتنة والممات ومن فتنة المسيح الدجال اذ يقول السماء أمطري فتمطر هذا استدراجي والعياذ بالله هناك المعونه وهو ما كان على يد مستور الحال على يد عوام الناس مستور الحال والاعانه هو ما كان على غير مراده كما حدث مع مسيلي ملك الكذاب حين تفل بعين ليشفيها فمرضت فعميت عين الرجل الصحيحه هذا خلق العادات لكن يؤدي به الاهانه قوله موافق للدعوى اي ان يكون ما ياتي به موافقا له في دعوى النبوه وخرج بقول العلماء المخالف لها كما اذا قال ايه صدق انفلاق البحر فانفلق الجبل مخالفه لان يعني هو ماذا قال انفلاق البحر سالما المعارض اي ان آل لا يستطيع احد ان ياتي بمشابه بما ات به النبي من المعجزات فالسحر ونحوه لا يعد معجزة لأن من تعلم صنعته قدر على المعارضة وأن لا تكون مكذبة أي إن كان مما يعتبر تكذيبه كقوله آية نطق جماد فنطق بأنه كذاب فلا تعد معجزة وأما إن كان مما لا يعتبر تكذيبه كما إذا قال آية إحياء هذا الميت مثلا فأحي ونطق بأنه كذاب فأحي كاف في المعجزة ويتفوت تكتيب اتهامه بعد ذلك بالاغراض الفاسده ثم قال رضي الله عنه وارضاه بالمعجزات ايدوا تكرم أُجِيدُوا اي هنا السياق يدل على الحديث عن الانبياء والرسل اي ايد الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام بالمعجزات بان اثبت الله سبحانه وتعالى نبوتهم ورسالتهم وصدقهم باظهار خوارق العادات على ايديهم مطابقه لدعواهم معجزه للمعارضين ثم قال تكرما اي تفضلا واحسانا تفضلا واحسانا وقصد المؤلف بقوله تكرما الرد على المعتزله القائلين بوجوب تأييدهم بها إيه هنا تكرما كرم من الله سبحانه وتعالى ليس واجبا عليه ليس لازما عليه هذا رد على المعتزله تكرما ردون على المعتزله الذين يقولون ماذا بوجوب تأييدهم بها لأن قولهم ابن على القاعدة التي معروفة عندهم من وجوب الصلاح والأصلح فهو في نظر المعتزلة واجب على الله عندهم، وحاشا ذلك. ثم قال رضي الله عنه وارضاه: وعصمة الباري لكل حتي ما عصمة الباري. البارئ الخالق، من براء يبرأ، بارئ. سهلت الهمزة، بارئ. الخالق اي الله عز وجل أي كل واحد من الأنبياء والمرسلين والملائكة دون غيره من الأحد حتى ما يعتقد وجوب العصمة لكل واحد من الرسل والأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نعيد البيت قال الشيخ بالمعجزات أجد تكرما. وعصمة الباري لكل حتي ما وهنا العلماء يقولون أن وجه دلائل المعجزة المعجزة تدل على ماذا لما كانت مما يعجز الناس عنه لم تكن إلا فعلا لله الله عز وجل أي بلا دخل لقدرة البشر فإذا ادعى النبوة وجعل المعجزة بيّنة صدقه فأوجدها الله كما ادعى كان ذلك تصديقا له من الله تعالى والعصمه في اللغه بمعنى الحفظ اما في الاصطلاح فهو حفظ الله تعالى للمكلف العاقل والبالغ من الذنب من استح... مع استحاله وقوعه والحفظ مع استحاله وقوعه وسبق الكلام على العصمه عند قولهم وواجب في حقهم والأمان تكلمنا هذا في معرضي الحديث في هذا البيت وواجب في حقهم والأمان وانما هنا تعرض رضي الله عنه وارضاه ابراهيم اللقاني، العصمه هنا رغم سبق بحثها لادخال الملائكه في حكمها. اي ان العصمه ان الملائكه معصومون، الانبياء معصومون، الرسل معصومون، هذا المقصود. وتعرض تعرض على العصمه رغم انه سبق ان ذكرها في معرض قوله هو واجب في حقهم الامانه في حق الانبياء وانما هنا ليدري جماعه الانبياء الملائكه في حكمها والاتصاف بها مع الانبياء والرسول عليهم الصلاه والسلام بانهم معصومون هذا معنى قوله وعصمه الباري لكل اي كل من الانبياء والرسل والملائكه حتى ما حتى ما اعتقد الوجوب العصمه لكل واحد مما ممن ذكر من الرسل والانبياء والملائكه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هذا والله اعلم وصلي الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما عم يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم جميعا